אהלן, מזולה של טולה, כאן טל, ויש לי בומי שוקו, בו. סטאטיק ובנהל ישלחררו לעולם? <laughs> שיר חדש. וכמיטב המסורת, כפי שאתם יודעים, צריך להציע על כל שיר חדש של סטאטיק ובנהל סרטון. <laughs> כמו כל יוטיוברים הגדולים, אני אחד מהם. עזרה, <laughs> עזרה, עזרה. <laughs> למרות שבשמיעה הראשונה, השיר ממש מוזר, <laughs> אבל תהיו בטוחים שבאות חודשיים? <laughs> שוב אבנתי שלא אבנתם בשיר חדש של סטטיק ובננא גומי גם על התחלה שמתי לב של סטטיק ובננא מנסים לשחזר את הצלחה של טוי במשמשים בלופר בעבורות מוזרות אווץ אווץ اولا מביזואלי של סטטיק ובננא ניסו לשחזר בקליפ והעולם של בת ים מקטנה למנו קנטופקי פודוחר ארטיקי מבטים הלו ארטיק ארטיק אני אולג כמו כל קליפ מצליח צריכות להיות שתי קבוצות משחורים ולבנים מה שאני הבנתי שלא הבנתם זה שבנה הוא שחור והקמוסה שלו לבנה וזה מראה כמה הוא מחובר לצד האשכנזי שאין לבחור המטולטר זה שאין ספק שהוא גנב לתכל הטלטלים שיש אקבוריום בחדר מה שהבנתי שלא הבנתם זה שהאקבוריום מיצג את העולם המצולות של סטטיק ובנה חיים חשוב שתזכרו את מספר הדגים שבאקבוריום פינת הסרטון המטומטם כמה בא לי, אלא אתם זוכרים? איך מחמישה דגים נהפכו להיות רק שתיים? אולי זה סטטיק בבנה? בונה, אמא שלו לא קרה לו סטטיק, מה קשור לי רז? אבל אני הבנתי למה. לבת הימה קטנה קראו לי רז. סתם, סתם, סטטיק אח שלי יקר. אוהב אותך, אבא. איפה תורד את הסרטון? פרגם באיזה סטורי. פרגם. בטח אתם שואלים את עצמכם מה הקשר בין שוקובו וגומיגאם, ובחור שגנב לי את כל הטלטלים וכמו כל יוטיובר זול, אני חייב להראות לכם שגם אני מופיע בקליפ הזה איפה אכף לו פה, מה קרה? צריך תמיד לעצור בסי וכמובן שהרגע שאני מחליף את ג'ורדיה לקיר זה סי אז הגיע הזמן שתלחצו על הלייק, תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כדי שכל פעם שפותחים ישיבה בזולה של ג'ולה תדעו ותגיבו לי בתגובות איזה שוקו בו אוהבים? פנים או שוקולד?